زيكو من غير ما أنا فا أشكال أسفل توديتك إيه yeah. مين مش من غير ما أنا أنا أشكال من غير أنا اشكال اسفلته دي ايه انتوا مين مش فاكر من غير ما اتكلت نتكار موب مين يابا خد إيه, ايه الراس محروسه الاشكال ده بقى مش مظبوطه ايه اشكال مربوطه زي بيك ما نهتروا ندفنوا نجرى زفره في جماجمنا نبتدوا نهجم ودقلبى ياوسخه بس انا للاسف اوسخ منه ايه حبه حبه بس ياخسرها صاحبي مجالش معاك تعالوا عاركونوا وافتح كاظميه مش هستناكم هبخل سمعاكم علشان لو جينا صعب عليكم و عدينا البواكي امانتو و في اول عايزين نعيشها زي الناس نعم كاس ما تستغرب أنا هنا فيش لا دم ولا احساس ما تصور هنا احداث وزي ما بتيجي انا زي مركز نور لو يتحدد ما اترو نبعه برو مدرو بلعه لكم مجروح اشنا أجكل أسفلتو ديت إيه إنتو مين مش فاك من غير ما تكل أعرفك من غير ما أنا فا أجكل أسفلتو ديت إيه إنتو مين ريتو مين مش فاكر ما غير ما